भैरो दयरो राम राम नाल दिमाग राम छोर جانا کرنے اجت کرنے ماتا پھو مار سے یو تھاگری میں اتنا کہ ذکی میں ماسے میں ماسے میں بولنا سا میں تو آ میں جانا نہیں मैं चुपा कोई खतम होनी मारा ना छाया कहना पेड़ माती गए मैं आराम कर, बस कर। में लूग? लूग? जो है। है मैं दरवे लोग दरवे दरवे تو تو لے نہیںالی چوڑنے پتا مت तक भाई नॉनस बंदे ही बड़ा बड़ा बोल ना था बोलया था फिर कथा बोल ना दई रो रहा मन क्या बोलते हैं मारसा में मारसा में